Це трирічна Аліса Лосєва. Вона – вимушена переселенка з Херсона. Батьки вивезли її з рідного міста 24 лютого. Того дня Аліса вперше почула звуки війни. На півсьому ранку пролунав гучний вибух. Ми побачили його в вікно. Це біля аеропорту нашого було. І потім автоматна черга почалась. І моя дитина о сьомій ранку прокинулася зі словами «мама, ти чула, стріляють». Вже о 15-тій годині того ж дня родина виїхала з міста. Спочатку поїхали до родичів на Одещину, згодом чоловіку запропонували роботу у Хмельницькому, тож на родину Лосєвих знову чекав переїзд. На новому місці, каже Анастасія Лосєва, винайняли житло та почали облаштовувати побут. У квартирі не було ані посуду, ані постільного білизни. З цими речами допомогли місцеві, а ще подарували малі іграшки. Дуже вдячні місцевим жителям, які відгукнулися і подарували ось нашій Алісі кухню, бо вона дуже любить готувати дзеркало, щоб вона красилась, візочок вона тепер грає в магазин. Тому, в принципі, не сумуємо тепер вдома. В районі, де зараз проживають вимушені переселенці, зовсім немає дитячих майданчиків та місць, де Паліса мала можливість гратися з однолітками. Тож, каже мама, мала знайшла собі альтернативу. Вивчила усі музичні хіти. Їх вона співає батькам. Батько Хайбанела, Україна мати, я за Україну подобаю мати. В окупованому Херсоні залишилися Алісини бабусі. Анастасія Лосєва розповідає: сумують за родичами, чекають, коли над рідним містом замайоріть синьо-жовтий стяг. Тоді Аліса знову приїде до бабусь, а ті на власні очі побачать, яка в них онука артистка. Іде слава! Олена Конувалова, Олександр Горішевський, Суспільне, Хмельницький.